Ο ουρανός καητά μετεόρα. 1. Ε 2. Ε πανσέλενος ὥρα 3. Ε ημισελενος ὥρα 4. ο χέλιος. 5. Ε χέλιακέ ακτίς. 6. Το νεφος. Ε νεφέλε ἡ μροντέ 8 τὸ ουράνιον τόξων ἡ ඊρις ἐ ὁ ἡ ὁ ὁμρος σφοτρός μραχους 10 ἀστραπέ τὸ φαινόμενον, ὁ καιρανός τὸ πίπτων 11 ε πλεγε κεραυνού. Κεραυνό εστάι. Κεραυνό επλας εστάι. Δόδεκα. Ε Ανατολή ελίου. Τρία καίδεκα. Ε δυσίς ελίου. Έ δυσμαί ελίου. Τέσσερα καίδεκα. αστεέρ. Πέντε Ε χαλας Ε καίδεκα χαι ομίχλεε. Χεπτακαϊδεκα. Χε ντρόζο. Οκτωκαϊδεκα. Χε Εννέακαϊδεκα. Χε νυφά. Έικοζη. Χω κομεέτε. χεν. Το ακροφύζιον. Χε κόμεε. Έικοζη δύο. Το πνεύμα. 23. Το ψύχος. 24. Το καύμα. Ο καύσοον. 25. Ο όρθρος. χέξ. Το κνεφας. 27. Ο σκότος. 28. Ο κρυσταλλόπεκτος σταλαγμός. Ο παγκοκρύσταλλος. 29. Ο ὁ ξερότες, ὁ ξερασία, τριάκοντα, ὁ χιονοστιμπάς, τριάκοντα χεν, ο κατακλυσμός, ὁ πλέμμυρα, τριάκοντα δύο, το μπαρόμετρον, τριάκοντα τρία, το θερμόμετρον, τριάκοντα τέσσερα, ο σεσμός, Τριάκον πέντε. Ε, προγνώσεις του ουρανού.